سنم حبیب اللہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا جو تیری نگاہ ہمیں آ گیا بڑی بڑی پناہ ہمیں آ گیا تیرے واسطے تیرے واسطے ہے کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا یہ گدا عشق کے رسول ہے کیا, بتائے کے کیا؟, کیا یہ رسول ہے جو نہ ہو دل میں تو آ ہے یہی شاعر اپنی آر بار ہو میرے یہی شاعر اپنی اتار ہو میرے روبرو بہت جہاں کر کہ جہاں تم کی پارش جہاں رحمتوں کا نزول نت چہر پہ نفر کی پاؤں پہ دھول ہے نتھ کل چہرے پہ ہے نفر کی پاؤں میں دھول ہے